Ласка, тактичні окуляри, іграшкова зброя. В такому спорядженні щодня виходять на імпровізований блокпост десятирічні хлопці з села Кам'яне Запорізької області. Тут зупиняють автівки та збирають гроші на допомогу за ісу. Розповідає волонтер Даніель. «Я тут вже півмісяця, я прийшов сюди, вони вже тут стояли, і мені не було з ким гуляти, то я прийшов до них і вже тут стою з ними. Ми збираємо, зупиняємо машини, ми їм ну, не вимагаємо гроші, ми просто деколи вони можуть самі дати, і потім ми дзвонимо тіті Ларисі, і вона забирає і передає їх в банк на ЗСУ». Зібрані кошти хлопці передають волонтерці Ларисі Лубінець. «Одного разу вони. Як завжди, слава Україні, героям слава, і у них є своє вітання. І кажуть, чи збираєте ви гроші на ЗСУ? Я кажу, так, да, ви. І ми збираємо, ми хочемо вам віддати. Нині жінка збирає гроші на Starlink та bank до нього для 56-ї бригади. Каже, юні волонтери вже передали їй 1400 гривень. Військові на знак подяки також передають хлопцям подарунки – каску, тактичні окуляри, нашивки та смаколики. Ми зупинили фуру і вона нам дала суппайок. Та, деякі взяли коробку конфет, конфети нам давали, коротше, багато солодкого давали. На пост хлопці заступають одразу після онлайн-уроків. Чергують, а ввечері сідають за домашнє завдання, каже Артем Деменін. Ми виходимо в 11, а заканчуємо десь в 6-5, а іноді взагалі всім закінчуємо, а проходимо в 8. Хлопці кажуть, нині продовжують облаштовувати свій блокпост, стоятимуть тут до перемоги. Крина Головного, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.